Хостел на території медичного центру нефрології та діалізу організували в будівлі з офісними приміщеннями. Переобладнали кімнати під житлові, облаштували кухню, у санвузлах, душ із гарячою водою. Міні-готель утримують із коштів компанії, а витрати на лікування пацієнтів відшкодовує Національна служба здоров'я України, каже інженер центру Сергій Макаренко, який водночас головує у громадській організації осіб із інвалідністю Надія на життя. Деякі пацієнти з нашої області після проведення процедури на жаль, не змогли повернутися в ті міста, де вони мешкають. Тому що вони були тимчасово креслі, окуповані, от, і вони можуть поїхати туди. Якщо доїхати назад, можуть вже не вийти. Тому нашою адміністрацією було прийнято рішення організувати їм змогу мешкати на місці проведення процедури. І зараз під час війни ми рахуємо, що це подвійний наш обов'язок – надавати людям можливість жити. Нині у центрі отримують замісну ниркову терапію методом діалізу 116 пацієнтів. Їхня кількість весь час змінюється. Чверть поїхала, але замість них приїхали нові, каже лікарка-нефролог Валерія Марченко. Всім надають повний обсяг медичних послуг. В нашому центрі є пацієнти, звичайно, з міста Запоріжжя, але зараз в умовах воєнного стану багато пацієнтів з місця, де зараз проводяться активні бойові дії, були евакуйовані з Маріуполя, з Полог, з Топмака, з Гуляйполя. Серед 23 переселенців, які оселились у хостелі, троє з Маріуполя. Лікарка-педіатр Лариса Черкесова розповіла Суспільному, як у палаючому місті працювала перша міська лікарня, де разом із діалізниками ховались містяни, а потім під мінометними обстрілами її родина вибиралася з міста у напрямку Бердянська. Дизельний генератор підключали, світла ж не було. І завідувач домовився з пожежними, там була машина вся побита, щоб водій привозив воду, хоча вона не фільтрована була, але вже не до цього було. У відділенні у той час було десь 500 людей – медики, їхні родичі, діти і ми – діалізники. Там так бомбили, що не було можливості вийти. У мене тиждень був без діалізу. Снаряд потрапив у будинок, він повністю згорів. Як чоловік вивозив із міста – не пам'ятаю. У мене три дні повністю стерлись з пам'яті. Напевно, через те, що не було діалізу. Протягом тижня звичайно, вони відчували деякий дискомфорт, були симптоми інтоксикації. Але зараз все вже добре. Деякі пацієнти проводили діаліз транзитом в деяких регіонах Запорізької області, наприклад, в Бердянську. А якщо вони там три тижні в підвалах перебували? Три тижні – це великий срок для пацієнтів, що потребують замісної ниркової терапії. Місяць проживає у хостелі і отримує замісну ниркову терапію житель тимчасово окупованого села Білогір'я Пологівського району Віктор Левченко. Села Левченко, нема, розбомбили. Люди в погрібах сидять, взагалі немає. І хати в мене. Забрав вікторки, він віктор ввечері п'ять час розбив. О, ви вчасно виїхали? Так, да, за півтора часу забрав вівторок, виїхав, Їх забрав машиною, привіз до дядього Аби поліпшити житлові умови людей, у хостелі збираються провести інтернет, каже Сергій Макаренко. Щоб люди могли займатися бочима та слідкувати за новинами, які є в нашій країні, та за кордоном. Таким ми займаємось. Особливо хочу подякувати також нашим волонтерам. Люди, які забезпечують цих пацієнтів продуктами харчування, які вони приходять до нас, питають, що їм потрібно, і людям завезли харчі». Є у центрі і автономний генератор. На випадок – відключення електропостачання, показує Сергій Макаренко. І каже, що витратного матеріалу, про який подбали завчасно, вистачить щонайменше на два місяці. Новини на Суспільному. Запоріжжя.